Χαιρετώ σας αποτελέσματα τελέσματα άπειρων τυχαίων γεγονότων. Οφείλω να ομολογήσω ότι για το σημερινό βίντεο έχω πάρα πολύ άγχος και γι' αυτό τον λόγο φώναξα μία φίλη να με βοηθήσει να μας πει πώς λύνεται αυτό το άγχος. Μην αγχώνεσαι. Ε. <σκοχε> είναι ήδη καλύτερα. Και αν ας πούμε τώρα εγώ έχω φουλ νεύρα και θέλω να τα σπάσω όλα, τι κάνουμε. <σκοχε> <laughs> το έκανε πάλι, το είδατε έτσι και λέμε τώρα ότι εγώ έχω ερωτική απογοήτευση, πώς το ξεπερνάω. Ξέχασέ την. Ποια.